Hej, jeg hedder Mette. Jeg er fysioterapeut i genoptræningen. Jeg hedder Charlotte. Jeg er også fysioterapeut i genoptræningen i Sundhedscenteret. Begge træner vi med borgere, der har fået konstateret kraft eller har følger efter kraft og behov på et træningsforløb. Træningen er vigtig, når du har fået konstateret kraft, da den kan være med til at mindske komplikationerne under dit behandlingsforløb, minske bivirkninger og øge dit energiliveau. I genoptræning tilbyder vi individuel træning og samtræning med andre borgere, der også har en kræftdiagnose. Du kan blive henvist, hvis det er, at du har senfølger fra et tidligere behandlingsforløb, eller hvis du er i gang med noget behandling nu. Du kan blive henvist via din egen læge eller via hospital. Når vi modtager din henvisning, så vil du blive kontaktet af os, og så får du en tid hos en fysioterapeut eller en ergoterapeut. Og ved samtalen, så vil vi sammen med dig finde ud af, hvilket tilbud, der passer bedst til dig.